Dacă ridici bariera și începi să ai ambiții Te trec cu vederea ca pe termeni și condiții pier plăcerea atunci când rulează biții în rețea Și oricine poate fi altcineva după perdea Îți prin filtre expresiile? Orice swipe up poate să schimbe concepțiile Sunt hipocrit dacă nu-mi admit decepțiile Când toți suntem pregătiți să ne vindem depresiile Mașinăria ne inspiră sistematic Poate sunt fericit, dar sunt asimptomatic Drag să aplic mișcarea mediu static Din visător practic, din bipolar pragmatic g acoperă goluri marca un crater Pune niște hash, că datele sunt pe terminate Trăim tipare calculate în perioade Acelea sfaturi reciclate ca pe Pagini de citate iau o pauză, o pauză, am nevoie de o pauză, o pauză, trebuie să iau o pauză, o pauză, trebuie să iau o pauză, o pauză, am nevoie de o pauză, o pauză, trebuie să iau o pauză, o pauză, am nevoie de o pauză, o pauză, trebuie să iau o pauză, am nevoie de o pauză, păcat că jocul multiplayer și îmi pierd cu dacă stau pe pară, n-am nevoie de a. Se compară Și ne vedem prea mult prin ochii altora Îmi dau părerea lor de parcă le-aș datora ceva Problemul veche, nu caut să mă înțelegi ne le spun să nu dau greș Și trebuie să port-o cale Iau Ia o pauză, s terminare priza. Am câștigat, dar am uitat care e miza Mi s-a spus să țin ochii fixa sus Fiindcă jos am mai fost și mi-a ajuns Scriu un detaliu, iau note de subsol Ca să purtămăși, nu-i nevoie de boli sim să după topul când locul e gol și să-mi descarc coful în topul de col. ia o pauză, o pauză, am nevoie de o pauză, o pauză trebuie să ia o pauză, o pauză trebuie să ia o pauză, o pauză am nevoie de o pauză, o pauză trebuie să ia o pauză, o pauză am nevoie de o pauză, o pauză trebuie să ia o pauză